Монтовані теплові насоси Templarie air to air а, на тивісних квартах. Ось там далі є третій. Такий, такий вентилятор EBM Pounds, низькооборудовістий. Ось так, такий великий шах між ламелями. Приїхали ми на пуску на ладку. Помогти, щоб трошки швидше і всі були живі Так, ось відкрили так, ось. А ось і корти Раніше не було газове відбавлення Ще три блоки буде Робота зовнішнього блока. поки Сегодня у нас температура зараз 5,4, и я хочу подавить, сколько споживаю. Споживаю 4,7, выдаю нам 25,5, 26. Все, 5,4. Дуже дякую.